لا حسين رأتي وطه عازف عنا يا عمه عن جدي في الظما والحر تراه انفطر جبدي جبدة المحروم غيبه مهبوط جبدة المحروم غيبه مهبوط <تصفيق> I don't Michael I'm